Din urgent la guvern, Tudorel Toader, Liaol Vasilescu și Sorina Pintea au fost chemați de Viorica Dencil. A o parte dintre mintri, în frunte cu Eugen Teodorovici, Graiela Gavrilescu, Rovana Plumb. Victor Negrescu au participat la Edina interministerială la Consiliului Interministerial pentru pregătirea sublinierei exercitarea pre din cei României la Consiliul Uniunii Europene. Sorina Pintea a discutat cu premierul despre stadiul negocierilor cu sindicalității. Tirainial SNTC, Sorina Pintea, a venit miercuri la guvern pentru a prezenta premierului Viorica Dencil propunerile pe tema salarizării, după discuțiile purtate în cursul acestei zile cu sindicatele din domeniu. Sorina Pintea a anuncat. La finalul discuțiilor purtate miercuri cu reprezentanții ai sindicatelor din domeniul sănătății, ce va prezenta premierului propunerile pe tema salarizării din sectorul medical. Este vorba despre niște subliniere de propuneri pe care sindicatele le-au făcut pentru a rezolva problemele salarizării din acest an. Propuneri pe care o să le prezint doamnei prim-ministru în cursul zilei de astăzi. Propunerile sunt aproximativ acelea sub care au fost făcute după mitingul din piaca victoriei. Propuneri pe care le analizme, o să le propun doamnei prim-ministru, a declarat pintea. Ministrul a spus și propunerile, în mare parte, sunt aproximativ acelea sublinierei, întrebat dacă acestea coincid cu cele ale autoricilor. Sunt sublinierei aceste propuneri, sunt făcute, sunt transmise doamnei prim-ministru. În mare parte... Pot să vă spun ce sunt aproximativ acelea sublinierei cu cele făcute de sindicate, dar va trebui să le analizme, să mai facem ni subliniere te simulări astfel încât scopul modificărilor pe care le vom face ulterior să fie atins, adică nimeni să nu piard din veniturile obținute deja, să nu existe aceste probleme care există în acest moment, a explicat Pintea. Iercuri, la Palatul Victoria, s-au mai prezentat ministrul muncii, Lia Olguca Vasilescu, sub ministrul Justiției, Tudorel Toader. Reprezentanții sanita s-au transmis. Printr-un comunicat, ce principalele discuții s-au purtat în jurul revendicării federaciei de a se elimina plafonul de 30 pe ordonator principal de credite, impus de legea salarizării bugetare, plafon care limitează acordarea sporurilor din noul regulament. Posibil soluție avansat este excluderea din limita celor 30% a pelecii suplimentare pentru zilele de sâmte, duminic subliniere i serebeturile legale, precum subliniere -i, a pelecii suplimentare pentru gerzi. Federația Sanita s-a cerut, în continuare, acordarea CRE terilor salariale pentru tot personalul din sănătate sublinierei asistent social, precum sublinierei negocierea sublinierei semnarea contractelor colective de munc la nivelul celor două sectoare de activitate, revendicări cu care a declan subliniereat programul de proteste, se arată în comunicat. Sindicale sublinieră, consider ce modificarea legii 153 pe 2017 este singura soluție pentru un sistem de salarizare corect, sublinieră, e nediscriminatoriu, în sănătate, sublinieră, i asistent social. În forma actuală a legii sunt multe inechit și sublinierei omisiuni ce trebuie rezolvate. În discuția de astăzi cu reprezentanții Ministerului Senetecii s-au atins mai multe probleme pe acest subiect. Dar, până la materializarea promisiunilor guvernamentale, Federația Sanitas respect decizia Consiliului Național Sanitas privind programul de proteste, respectiv organizarea grevei de avertisment în data de 7 mai subliniere i de clan subliniere are a grevei generale începând cu 11 mai. Vrem să vedem o soluție clară. Complet, asumat sublinierei adoptat de guvern, astfel încât niciun angajat din sănătate sublinierei asistent social să nu mai înregistreze pierderi de venituri salariale, a declarat Leonard Berescu, presubliniere din Telesanitas, citat în comunicat. Sindical sublinierea din Senetate acuz discriminări în noul sistem de salarizare, spunând că există două categorii de angajați, medici sublinierei asistenci, al eceror salarii au crescut, însă există cel puțin alte subliniere apte categorii care în urma aplicării legii salarizării pierd lunar din venit sume care ajung un la unu. de lei.